السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبق خلق آدم عليه السلام. إخبار الله ، تعالى ، ملائكته ، عليهم السلام. بأنه سيخلق بشرًا ، وأن هذا المخلوق الجديد ، سيسكن الأرض. ويكون على رأس ذرية. يخلف بعضهم بعضًا. فتساءلت الملائكة عن الحكمة من خلق آدم عليه السلام وتوقعت الملائكة بأن ذرية آدم ستسفك الدماء وتفسد في الأرض لأن لديهم من الإلهام والبصيرة ما يكشف لهم شيئا من فطرة المخلوق أو أن لهم تجربة سابقة في الأرض. بالإضافة إلى أن فطرة الملائكة التي جبلت على الخير المطلق. لا تتصور غاية للوجود ، إلا تسبيحا لها تعالى وتقديسا. وذلك متحقق بوجودهم. وبعد ما أبداه الملائكة عليهم السلام ، من الحيرة بعد معرفة خبر خلق آدم جاء الرد من رب العالمين بأنه عز وجل يعلم ما لا يعلمون ثم بيّن الله تعالى للملائكة أنه سيخلق آدم عليه السلام من طين وأنه سينفخ فيه من روحه وأمرهم بالسجود تكريما له عند خلقه وبعدها جمع من تراب الأرض الأحمر والأصفر والأبيض والأسود ثم مزج التراب بالماء فاصبح صلصالا من حما مسنون ثم تعفن الطين وانبعثت منه رائحه مما جعل ابليس يتعجب ويتساءل ماذا سيكون هذا الطين ثم جاء اليوم المرتقب حيث سوى الله تعالى ادم بيديه ثم نفخ فيه من روحه فتم بذلك خلقه ودبت فيه الروح وفي تلك اللحظة سجد الملائكة كما أمرهم ربهم عز وجل إلا إبليس الذي أعمى الكبر والغرور بصيرته فرفض السجود لآدم فقال الله تعالى لإبليس ما الذي منعك وجعلك تستكبر عن السجود لما خلقت بيدي ولم يرتدع إبليس بعظم الذنب الذي ارتكبه بعصيان أمر الله تعالى بل أصر واستكبر ورد بمنطق الحسد والكبر قائلا أنا أفضل منه لأنك خلقتني من نار وخلقته من طين في تلك اللحظة صدر أمر الله تعالى بلعنة إبليس وطرده من رحمة الله تعالى إلى يوم القيامة هناك أمتلأ قلب إبليس بالحقد على آدم وذريته وأصبح همه الانتقام منه فطلب من الله تعالى تأخيره إلى يوم القيامة وشاءت حكمة الله تعالى إجابته فيما طلب ثم أسكن الله تعالى آدم عليه السلام الجنة وخلق له زوجته حوى بعد خلق الله تعالى لحواء زوجة لآدم عليه السلام وبعد إسكانهما الجنة يتنعمان فيها بنعيم كثير أمر الله تعالى آدم وزوجته بعدم تناول فاكهة شجرة واحدة في الجنة والاستمتاع بكل ما تبقى من النعيم ففي الجنة أصناف لا تعد من الطعام وشراب لذيذ متى ما عطش آدم عليه السلام شرب منه ولا حر فيها ولا شمس وحذر الله تعالى آدم عليه السلام من اتباع وساوس إبليس وأوامره فإبليس طرد من الجنة وبالتأكيد لن يريد لآدم عليه السلام إلا الشر وقد سبق أن توعد إبليس بإغواء آدم عليه السلام وذريته حتى يحشرهم الله يوم القيامة وذات يوم وسوس إبليس لآدم عليه السلام ليأكل من ثمر هذه الشجرة وكانت الوسوسة قائمة على إقناع آدم عليه السلام بأن تناول ثمار هذه الشجرة سيجعله خالدا مع ملك لا ينفد ولا يبلى وعلى الرغم من عبادة آدم عليه السلام لله تعالى إلا أنه ضعف لوسوسة الشيطان آنذاك وامتثل لأمره فأكل من الشجرة هو وزوجته ويجدر بالذكر أن هذا الأمر قد كتبه الله تعالى على آدم عليه السلام قبل خلقه ولكن قيامه بذلك كان تخييرا لا تسيرا وكان الرد من الله عز وجل أن يخرج آدم عليه السلام وزوجته من الجنة وينزلهما إلى الأرض حيث الحياة الدنيا حياة الشقاء والكتح والعمل يسعى الإنسان فيها ليحصل على الرزق ويتعب ويشقى ليعيش فيها وكما هو معلوم فإن هذه الحياة حياة النزاع مع الشيطان، ومحاربة الهوى والشهوات، فالإنسان في الدنيا مخير أن يسير في أحد طريقين، إما طريق الخير والفلاح، وإما طريق الشر والخسران.